Хочемо показати ваші увазі ось такі буржуйки на відпрацьованому мастилі. Чудово підходять для невеликих приміщень, бліндажів, гаражів. Наливається будь-яке відпрацьоване мастило в таку ванну. Добавляється 50 грамів солярки 50-100. Просто щоб розкалити. Вона має невеликі габарити. Зверху можна поставити якусь каструльку, чабун, сковорідку, чайничок підігріти. Вона має дуже високе КПД. Вона має ребра для гарячого відтоку повітря. Ось буквально декілька секунд ми розпалили, відкриваємо приток повітря, зачиняємо, і буржика починає розігріватися. В робочому режимі Висота полум'я закінчиться в оцій трубі, має невеликий розхід, приблизно 700-800 грамів на годину роботи. Ось буквально пройшло дві хвилини після того, як ми розпалили нашу бужуйку. Ми залили 1 літр мастила і перевіримо, який буде результат через годину. Ось, дивіться, пройшло 40 хвилин, полум'я повністю в трубі. Давайте я вам зараз заміряю температуру. Так, і 331 градус на поверхні і верх труби у нас... 446 градусів. Ось уже горить 40 хвилин.